Tri mes estrut izmeho, ja powítajú, oh, yeah, ja, a drati nemame, chuhaya, lyudy povidayut, ho ja powítajú, oh, yeah, ja, zesya не budame, Však spiac juhaja, a ja nič nemysľu. Ho ja ja len tak ja, a ja nič nemysľu. Ho ja ja len tak Čúha ja, ani ja tu nemám ho, ja ja, nadjakú prajíra, čúha ja, ani ja tu nemám ho, ja ja, nadjakú prajíra, čúha ja, nadjakú prajíra.